ما كان نفسي رياضية كبيرة ولكن الجري صبح ضروري عندي ولو مرة في الاسبوع عادة كنجري بوحدي ولكن اليوم اقترحت على صحابات عزازة عليا باش يشاركوا النهار تسال البنات شويه يلاه ماكلش تقلقوا عليا سمي مازن مرحبا صافا فدوى كيف كتعيش ساعات الامومه اللي كتاخذ لها كاع وقتها أي�... وطاقتها أيوة. امل صافا امل هي محرك ديالنا تبارك الله عليها مع كل المسؤوليات اللي عندها كمسيرة شركه <تصفيق> كتقدم دائما الوقت للرياضه ما كنعرفش كي كدير زعما الصراحه تبارك الله عليها. كيسيون دوركنيزاسيون صافي اون بليس فاش تضرب فيك شوكه صايي. يلاه. سي لاو تو كومنس، كل ما بديتي السباغ ديالك وانت صغيره كل ما مزيان. تبعنا النصائح والارشادات ديال امان. على ايقاع عالي ولكن كذلك بلا حدث ديال الصراحه الشيء آه. <سؤال> يقولوا لا ما ديريش انتما ماشي ما عرفتنا عرفنا من عند الاستاذ انا نعرف انه واحد امو اللي كتاستوغي فيها دوك لي زابيتود ابري عقلك كيولي مولف على داكشي الحصه الاولى كان خاصها تبقى ممتعه باش فدوى ما تبقاش تقدر تستغنى على هذه الحصص ديال سليمان تسمعوا <تركة> <تصفيق> هاد المره ديالك كيفنا عليك مره مازال ما كيسوش مازلت لا تشراك ما عرفتي لا ولكن الصراحه فيتو كيفاش حسيتي براسك واه الصراحه الصراحه حسيت بالذات ديالي بدات كتجاوب معايا الصراحه واه ما عليك مع طوموبيل مع الدراري مع فهمتي ما كانش عندي الوقت نهائيا فين ندير هاد هاد التجري وهاد الحركه هادو اللي درنا اليوم حسيت براسي درت شي حوايج اللي كنت حاكره راسي كنت حاكره راسي تماما. نعم بلاش ما كانوش الناس بزاف، و... ولا مزيان. جوستومون على هذه القضيه ديال الناس اللي انا وليت كان... كنحشم وليت كنخاف من النظره ديال الناس كيفاش غادي يشوفوني وانا خارجه بحال هكا في الغابه ولا في البحر ولا في الزنقه. ما تبقايش تفكري عاوتاني بانه زعما الا شي واحد كان كيشوف فيك انت اللي فيك لو كيف ما تكوني لابسه غادي يبقاوا يشوفوا فيك. دير داكشي اللي بغيتي دير. وغادي المهم هو انتيا اش كيفاش غادي تحسي براسك مم. ماشي الناس شنو غادي يقولوا ولا شنو غادي يديروا كاينين شي وحدين اخرين اللي غادي تكوني كتجري وغادي يبقاو يشوفوا فيك ويشجعوك ويقولوا لك واه مزيان و لا كوميونيتي هو اللي ت... اللي كونسونطري عليها هما اللي تبقاي تشوفيهم وتبقى تمشي غادا عليهم مم. مم. كل ما جريتي ولا ترينيتي فبلاصه في اللي فيها الناس كل ما مزيان باسكو غايشوفك هذا الشيء وغايقول واو سنتعجج تجري وعلاش انا مثلا ما نديرهاش فهمتي باش نشكركم العشاء اليوم على حسابي اه شي با ولكن انت خص مشي دينا لشي بلاصه عاوتاني نعاودو نهزوا لي كالوري كلوم لي طيحنا فهمتي شي حاجه بعدا مقاده صافي يا نخليكم انتما تختاروا خلينا بعدا نتشطرو كلشي فهمتي لا واه ماشي لا باش نجري ولا باش نقضيو اوقات بحال هادي كيهمنا شيء واحد نزمول بعدنا ونضحكو جميع ونسىو كل ما كيحيت <تصفيق> بين لحظات مهمه بزاف كنسترجع بها كاع الطاقه ديالي انتوما الى خرجتو مع صحاباتكم بارطاجيو معنا التصويره ديالكم بالهاشتاغ علاش لا ران كما سا تانا <تصفيق> نشوفها ونفرحو